Dobrodošli v Lilovi Vitalnici. Moje ime je Alžalbel in danes se gremo sankat v Tamce. Zipčki in sonček, in lepa, lepa zima je. Kdor na pokljuki je smučar, ta vidno pravi sajer je. Pokljuka je super, pokljuka je sveč. Ne boš pauzo? Ja. A res? Pa svi smo šele začeli hoditi. Ne, ne mojega čajčka. Živjo, punca je da oči vedno trenira. Zakaj bi nam bilo lahko? Še čisto malo in... Tam lepo spust dol. Ja, pa gremo meč dol, pa še eno ravnico imamo. Celostna pot po dolini Tamar je dolga, malenkost manj kot km. kilometrov. Dobro je pa to, da v eno stran hodimo, v drugo se pa peljamo. Ej, mi hlibi se počutim na jih, Ej, danes ne bomo rabili palačinke. Zdaj bomo kar sam tele kristalčke, je prav? Mati! Ula ne bo, sploh ne bo rabila palačinke. Otroke navadite na sneg, pa ne več palačinke. pa smo prišli na cilj do Planinskega doma v Tamarju. Za teh pet kilometrov smo rabili dobro uro pa pol z našim tempom, ki pa zares ni prav hiter. Bo pa toliko hitrejšno vzdolj, ker se bomo sankali. Evo, strana. Ja, polačenke. Zvolj, da, bo v redu. ne ni polačenke. A, bo vezele, dobro. Super, smo se vedeli, krasen izgled, nisem mislil, da je sankanje toliko zabavno, priporočam vsem, ker res eh, spet mogoče te malo spomne, kako je biti otrok.